Για τα αναλγητικά βότανα σας έχω μιλήσει μέσα από τα άρθρα μου πολλές φορές. Σε αυτό το βίντεο θα επιλέξω κάποια από τα αναλγητικά βότανα με στοχευμένη δράση για όταν πονάει όλο μας το κορμί, όταν πονάνε οι μύες μας και οι αρθρώσεις μας με αιτία το κρυολόγημα που κολλίκες φορές μας ταλαιπωρεί τις περιόδους του χειμώνα. Θα τα επιλέξω για να ετοιμάσω ένα ισχυρό αναλγητικό μείγμα για μασάζ Και μία παρένθεση Είναι σημαντικό να προσαρμοζόμαστε με τις εποχές και να κάνουμε ό,τι αυτές προστάζουν Έτσι κάθε χειμώνα είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχύουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα ...και να δίνουμε το χρόνο στο σώμα μας να επαναφορτιστεί. Αποφεύγουμε το κρύο, αναζητιάμε τη ζεστασιά και βέβαια τον ήλιο. Όταν εκτιθέμεθα συχνά στο κρύο, αποδυναμώνουμε τον οργανισμό μας... ...και του στερούμε τη δύναμη να μας προστατεύσει από παθογόνα μικρόβια. Γι' αυτό πρέπει να ντυνόμαστε ζεστά και επειδή το κρύο επηρεάζει και τα εσωτερικά μας όργανα πρέπει να διατηρούμε και το εσωτερικό του οργανισμού μας ζεστό μέσω των βοτανικών ροφημάτων και του κατάλληλου φαγητού. Τα ροφήματά μας πρέπει να έχουν θερματικές ιδιότητες όπως και τα φαγητά μας. Και όπως το χειμώνα η φύση ξεκουράζεται έτσι και το σώμα μας χρειάζεται και απαιτεί περισσότερη ξεκούραση. Πηγαίνουμε νωρί για ύπνο και ξυπνάμε αργά για να δώσουμε χρόνο στον οργανισμό μας να επαναφορτιστεί. Πρέπει να μάθουμε να ξεκουραζόμαστε και να αναγεννιόμαστε το χειμώνα. Ο οργανισμός μας θα μας εργονομονεί. ετοιμαζω το μείγμα των λαδιών για μασάζ με βάση το λάδι του χαμομήλιου. Θα χρειαστώ 100 γραμμάρια λάδι χαμομήλιου, 10 σταγόνες εθέριο έλαιο δεντρογιγνυμένου, 20 σταγόνες εθέριο έλαιο ευκάλυπτου, 20 σταγόνες εθέριο έλαιο πέφκου, 5 σταγόνες εθέριο έλαιο θυμαριού. και. Σε ένα σκουροχρωμο αναλογου μεγεθους και με σταγονόμετρο μπουκαλακι ριχνω όλα μου τα λαδια Και αφου το κλεισω πολύ καλα το κουνάω ώστε να ανακατευτούν και να ομογενοποιηθουν τα λαδια Αποθηκεύω το Λάδι σε ένα από τα σκοτεινά ντουλάπια της κουζίνας μου. Και όταν το χρειαστώ, το χρησιμοποιώ κάνοντας μασάζ πρωί και βράδυ. Η ανακούφιση είναι άμεση. Και βέβαια δεν ξεχνάω να ετοιμάσω πανίσχυρα ροφήματα με ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλο και πεύκο όποια από όλα θέλω ή ένα κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεκινώντας από το πρωί. Στο ρόφωμά μου με ευαλώνες πεύκου πολλές φορές προσθέτω μέλι και λεμόνι για να αυξήσω τη θεραπευτική του δύναμη και να πολλαπλασιάσω την ευωδιά του. Άλλες φορές προσθέτω αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού ή κάποιο μπαχαρικό που επιτάσσει η στιγμή και η κατάσταση χαρίζοντας παράλληλα επιπλέον εξωτική γεύτη στο ρόφημά μου. Είναι εκπληκτικό ότι μπορεί να μας προσφέρει ένα απλό φλιτζάνι με ρόφημα πεύκο. Το πεύκο όπως και άλλες φορές έχω αναφέρει έχει ισχυρές αντιειικές, αντιφλεγμονώδεις και αποχρεπτικές ιδιότητες και το να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ένα γευτικό φλιτζάνι, τσάι από βελόνες πεύκου όταν είμαστε κρυωμένοι θα μας βοηθήσει να αισθανθούμε καλύτερα εμπλουτίζοντας, αναζωογονώντας και θεραπεύοντας τον οργανισμό μας σαν να δεχτήκαμε μια θεραπευτική αγκαλιά από τη μητέρα φύση. Και μια υπενθύμηση. Τώρα το χειμώνα με τα κρύα του πρέπει να ενισχύουμε τον οργανισμό μας ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να αντιμετωπίσει τυχόν λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως κρυολογήματα, γρύπη, βροχύτιδα, πνευμονία, ηγμορύτιδα και άλλες ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις. Σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή τα βότανα είναι πάντα εδώ για να μας χαρίσουν τις πολύτιμες ιδιότητες και δράσει τους. Και να θυμόμαστε πως τη στιγμή που αλλάζουμε τον τρόπο σκέψη μα επαναπροσδιορίζουμε τις βιοχημικές λειτουργίες του σώματός μας. Ντίνα Θάλια